День, дітки. Ми з вами живемо у місті. У місті, де є багато магазинів, багатоповерхових будинків і, звичайно ж, доріг. А по дорогах нашого міста, як ви вважаєте, що їздить? Так, звичайно, це транспорт. А який ви знаєте транспорт? Звісно, пасажирський, вантажний та транспорт спеціального призначення. Пасажирський транспорт перевозить, дітки, що? Оці пасажирський транспорт перевозить пасажирів, а вантажний авантажний перевозить вантажі. Транспорт спеціального призначення – це машина швидкої допомоги, пожежна машина та поліцейська машина. Рух на дорогах нашого міста дуже жвавий та швидкий, тому нам з вами особливо треба бути уважними на дорогах і виконувати всі правила дорожнього руху. Я знаю, що ви всі любите гратися машинками. У нас у групі їх дуже багато. І ось сьогодні я перебирала машинки і знайшла саме цю машину. Подивіться. Як ви думаєте, що це за машинка? Добре, це гоночна машинка. Вона призначена спеціально для змагань на дорогах. Я вам хочу запропонувати сьогодні сконструювати гоночну машину із паперами. Для цього нам потрібно взяти аркуш паперу, покласти його горизонтально і зігнути навпіл. Притискаємо, схвачуємо. Тепер верхній кут нам потрібно загнути донизу, щоб утворився ось такий трикутник. Притискаємо, вглажуємо. З іншої сторони робимо те саме. Тянемо донизу кутик, притискаємо, розглажуємо. Розгортаємо. Тепер беремо нижній кутик і тянемо доверху. З однієї сторони, щоб вийшов ось такий трикутничок. Те саме робимо з іншої сторони. Беремо кутик і тянемо до верху. Притискаємо, розглашуємо. Розгортаємо. Тепер у нас ось тут ми отримали ніби хрестики. Тепер оці дві сторони середні ми притискаємо до середини, а верхню частину розглашуємо. Щоб утворився ось такий трикутник, схожий на жаб. Перевертаємо. З цієї сторони робимо те саме. Дві середні сторони притискаємо. А верхню частину розгладжуємо. Ось така жабка в нас ще одна утворилася. Перевертаємо. Тепер, дітки, у нас ось серединка. Оцю частину ми згинаємо до серединки. Притискаємо, розгладжуємо. Перевертаємо. Тепер так само з іншого боку. Оцю частину згинаємо до серединки. Притискаємо, розгладжуємо. Ось така конструкція у нас вийшла. Тепер ось цей трикутничок будемо згинати до серединки, щоб отримати ще один трикутничок. І з цього боку так само згинаємо і отримуємо ще один трикутничок. Тепер перевертаємо, згинаємо навпіл, щоб оці кінчики сховати в оці дві дірочки. Ховаємо кінчики в дірочки, притискаємо, ззаду робимо бампер, підіймаємо крила. Ось така гоночна машина у нас вийшла. Я вам бажаю успіху. До зустрічі. Дякую за увагу.